Перші прототипи бронежилетів у штабі «Паляниця» почали тестувати на міцність із 3 березня, розповідає волонтер Василь Бушаров. «Спочатку шукали креслення, потім шукали матеріали. Ми переробили дуже багато різних матеріалів. Ми відстрілювали десь дві сотні різноманітних пліт з будь-якої сталі. Ми пробували робити їх з ківлару, але це не дало нам успіху з нашими технологіями. У нас було дуже багато помилок. Дуже багато. Потім одна із, один із варіантів ми почали робити з автомобільних ресор. Ми переробили багато кількість ресор. Ми використовували спектральний аналізатор, аналізували, що то за сталь. Потім ми зварювали спеціальними електродами. Ми розробили технологію, і в один час ми, ми мали результати десь. 93% плит не прострілювалися, але 5-7% мали сквозні дірки. Згодом волонтери змінили технологію і вийшли на 99% захисту пластинами зі сталі Ресор. За словами Василя Бушарова, перш ніж вкласти до бронежилета, кожну таку плиту тестують трьома видами зброї. Ми змогли зібрати велику кількість коштів для того, щоб закупити шведську сталь. Шведська сталь це Протек 500, 6,5 мм товщини, вона показала дуже круті результати балістичних експертиз і після цього ми запустили її в роботу і наразі десь одну тисячу пар пластин ми виробили і зараз переробляємо їх у, у ті самі бронюки». Ми на цих пластинах ставимо гравурування лазером, і тут написано, яка саме сталь і який номер цієї бронеплити. Для виготовлення бронежилетів волонтери з Паляниці зібрали пожертвами з усього світу 2 мільйони 400 тисяч гривень, каже Василь Бушаров. Зараз збирають гроші для закупівлі фінської сталі. До 24 квітня планують віддати військовим близько 2 тисяч бронежилетів. Новини на Суспільному. Запоріжжя.